Відчасник одного із мітингу Валерій Лісков розповідає, акція стосується земельної реформи. 73% людей сьогодні проти продажу землі СССР. Треба в людей запитати, чи готові ми продавати родючі землі. Зараз на сесії обласної ради виступить представник від Малих Фермерів, а це близько 17 гектарів землі він обробляє і має один трактор. Він звернувся вже до семи банків, жоден банк не дав йому відповіді про те, як отримати кредит на викуп землі сільськогосподарського призначення. Вийшла на Майдан Незалежності жителька села Терешівці і Лісово-Гринівецької тергромади Людмила Грабик. Ми проти продажу землі. Ну, продадуть землю і що? А людям як жити? Села не буде, як продадуть. Викуплять все, знесуть хати і буде все. Будуть соняшники і кукуруз. Створіть комісію, проаналізуйте діяльність Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. З такими словами звертається організатор іншого мітингу. Житель села Велика Побійна Дунаєвецької тергромади Віктор Галущак до депутатів під стінами обласної ради. Тільки починають обробляти агрохімікатами, особливо пестицидами посіви, Зразу в людей тиск, Ось, погіршення самопочуття. Багато людей страждають через це. Особисто у мене алергія. У нас і Багато людей алергія, яка від якої дуже погані наслідки. Віктор Галищак показує результати дослідження, які проходять щорічно. От, це тільки кропля, тільки починається алергія, і зразу майже всі хвороби. Ось тому, що порушуються обмінні процеси в моменті судини сам перед скаче тиск. Ось зараз обстеження. Обстеження. Кошторисне ось, в приватних клініках. 2630 гривень. Тут влив сюди ліки, ось, і промиваю постійно, а пенсія 1769 гривень. Як жити? запитали начальника управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби області Ігоря Баланюка. Чи були звернення від жителів Донайвецької тергромади щодо обробляння полів хімікатами та пестицидами? У 2021 році звернення отримували спеціалісти районних управлінь. Це по городоцькому району два звернення. І по Донайвецькому району село Велика побійна Лисець. При цьому в Донайвецькому районі заявники звертали увагу, на те, що крім погіршення стану здоров'я жителів, було встановлено події птахів після запитів офіційних працівників держпроспору служби в лікувальну мережу про можливе погіршення стану здоров'я жителів населених пунктів, пов'язаних із застосуванням пестицидів, ці факти в жодному випадку не були підтверджені. За словами інспектора сектору публічного порядку Хмельницького районного управління поліції Віталія Горбатюка, всього на мітингу було 30 осіб, порушення не зафіксовано. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.